У Запоріжжі внаслідок обстрілів в ніч 25 вересня пошкодило житлові будинки. Вибило вікна у двох п'ятиповерхівках та дев'ятиповерхівці. На ранок після обстрілів мешканці будинків латали вікна плівкою. Надано заздалегідь місцевою владою та прибирали територію від скла. У квартирах зі старими вікнами комунальники встановляли нові. По всьому горизонту так, там два дві спишки, там три, там три, ну, десь. Як тут квартири людей? Дуже пошкоджені. Сьогодні І зранку? тепер вікна е, міняють мені. Я не знаю, як е, вони не закривають. Їх на 10 сантиметрів волною цією ударною вдавило всередину. Так бабахнуло, що вдома підскочив. Ну, страшно було, звісно. Ну все, так, дом нормальный. В каком состоянии ваша квартира? Нормально, цело. Окон нет. Все. По полной программе его вынесли. Вчера, после последнего прилета, предыдущего точнее, одно стекло высыпалось. Сегодня думал приехать его фанерой забить, а в итоге получилось, надо все стекла менять, всего. У меня стекла старые были, поэтому Поменяют. Деревянные и... рамы. Да? Деревянные рамы, да, совершенно верно. Все, и все хорошо, все классно. Очень оперативно, классно получилось. Ну, я не знаю, респект уважуха им.